السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بحضراتكم النهارده كانت قمه جده بحضور الرئيس الامريكي جو بايدن وتسعه من قاده الدول العربيه طبعا الملفت في الزياره دي هو استقبال جو بايدن في السعوديه اي رئيس للولايات المتحده الامريكيه كان بيزور المملكه كان بيحظى باستقبال عظيم ومبجل وعاده كان بيستقبله الملك اولي العهد زي ما شفنا الرئيس دونالد ترامب استقبله الملك سلمان بنفسه على سلم الطائره لكن اللي حصل مع جو بايدن هو نوع من انواع الاهانه او تقدر تقول عليه نوع من انواع التحجيم. لم يستقبله الملك ولم يستقبله ولي العهد السعودي ولكن استقبله امير منطقه مكه مع احترامنا ولي ومكانته الكبيره ولكن سياسيا وبروتوكوليا كانت المملكه بتتبع قياسه معينه في استقبال رؤساء الولايات المتحده الامريكيه. لكن اللي حصل مع جو بايدن ان اللي استقبله امير منطقه مكه المكرمه والبعض اعتبر ده نوع من انواع الاهانه لبايدن. طبعا قمه النهارده كان في ترقب رهيب وكبير عليها من اربع دول. اربع دول كانوا مركزين على القمه بتاع النهارده ويا ترى هتخرج بايه وايه المخرجات بتاعتها. طبعا الدوله الاولى ايران لان التجمع النهارده والقمة النهارده كانت تستهدف ان هي تحجم دور ايران العسكري وتصل الى ان هي تمنع ايران من امتلاك سلاح نووي ودفع ايران الى عملية المفاوضات وعملية دبلوماسية خيار بديل عن الخيار العسكري الدولة الثانية وهي روسيا روسيا بتركز النهاردة على مباحثات جو بايدن مع دول التعاون الخليجي لان روسيا يهمها ان ما يتمش زيادة انتاج النفط بشكل كبير علشان تفضل هي مسيطرة على الوضع لان دول الاتحاد الاوروبي محتاجة النفط بشكل كبير جدا والنفط والغاز اللي كانت بتنتجهم روسيا طبعا او النفط الروسي ما بقاش يوصل دلوقتي لاوروبا من بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه فاوروبا والولايات المتحده الامريكيه بتعيش ازمه كبيره جدا في النفط زي ما احنا عارفين فطبعا روسيا مركزه النهارده في المباحثات هل هيقدر جو بايدن ان هو يقنع دول الخليج انها تزود انتاجها هل هيقدر ان هو ياسس تحالف قوي او يقوي مره ثانيه العلاقات الامريكيه بدول الشرق الاوسط لإن طبعا الفترة اللي فاتت كان في أزمة في العلاقات الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط أو خاصة في الشرق الأوسط. فالنهاردة روسيا كانت بتركز ومركزة مع الإجتماع بشكل كبير. الدولة التالتة وهي الصين لأن الصين هي المنافس الإقتصادي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. ولها علاقات وثيقة وعلاقات وطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول الشرق الأوسط. فطبعا الصين كانت مركزة النهاردة إيه المخرجات بتاع المؤتمر؟ هل ده هيؤثر علي العلاقات الصينيه مع دول الشرق الاوسط وخاصه دول الخليج العربي لان النهارده من اهداف جو بايدن ان هو يقلل العلاقات ما بين دول الخليج وما بين روسيا والصين لان هو مطالباته ان يحصل زيادة التحالفات وزيادة طبعا التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية وخفض التعاون وخفض العلاقات الاستراتيجية مع الصين ومع روسيا طبعا الموضوع ده ما يشملش الجانب الاقتصادي فقط لكن كمان بيشمل الجانب العسكري الدولة الرابعة بقى اللي كانت مراقبه الموضوع او النهاردة اسرائيل اسرائيل كان نفسها يطلع النهاردة من القمة قرار بانشاء ناتو عربي وتحالف عسكري عربي يضم اسرائيل لان اسرائيل بتسعى ان هي تضرب ايران عسكريا. وتوقف برنامج ايران النووي بالحل العسكري، لكن في الحقيقه كانت كلمات القادة العرب النهارده متوازنه إلى حد كبير جدا، مش هتقدروا تورطونا في حرب مع ايران ونحارب احنا بالوكاله نيابه عن امريكا واسرائيل، شفت كلمات متوازنه النهارده للامير محمد بن سلمان وايضا رؤساء آآ آآ العراق ومصر والملك ملك عبد الثاني وايضا قاده مجلس التعاون الخليجي، ان احنا مش هنتورط في حرب مع ايران الا اذا اضطررنا الى الوضع ده. واكدوا ان هم بيدعو ايران ان هي تتكاتف وحتى في كلمة الامير حمد سلمان ذكر ان ايران بتتشارك معنا الدين يعني احنا عندنا الدين الاسلامي بنتشارك فيه مع ايران وايضا يعني الجيران ان هي ايران طبعا بتجاور دول مجلس التعاون الخليجي فدعاهم ان هم يدفعوا ناحية الحلول الدبلوماسية والى التعاون طبعا اللي بيقود الموضوع ده وبيقود المباحثات ما بين دول الخليج العربي او المملكه العربيه السعوديه بوجه اخص وايران هي العراق لان العراق لها علاقات قويه مع ايران وايضا لها علاقات قويه مع المملكه العربيه السعوديه والسيد القاضي بيقوم بدور كبير جدا في تقريب انه يقرب وجهات النظر ما بين ايران والسعوديه وده فعلا يكون حل افضل الحلول الدبلوماسيه دائما بتكون افضل من الحلول العسكريه. فلو نجحت المباحثات دي عن إنه هي تصنع إيران عن امتلاك سلاح نووي وإن هي تبني علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. قائمه على المصالح المشتركه وعلى النديه وتتخلى ايران عن طموحاتها التوسعيه ده هيكون له اثر ايجابي كبير جدا على منطقه الشرق الاوسط، لان قضيه ايران والصراع مع ايران بيتم استغلالها بشكل كبير جدا في اسرائيل وايضا في الولايات المتحده، لان اسرائيل مش عايزه تكون هي العدو الاول في المنطقه، هي عايزه ايران تكون يكون هو العدو الاول في المنطقه، فلو حصل اتفاق مع ايران وحصل علاقات دبلوماسيه مع ايران هترجع اسرائيل لمكانتها الاولى وعداوتها مع العرب في ان هي تكون العدو الوحيد للعرب، فاسرائيل مش من مصلحتها انه يحصل اتفاق ما بين العرب وايران، عشان كده دايما تستغل فزاعه ايران وان هي تسعى ان هي تخلي ايران دايما في مواجهه العرب، وللاسف ايران بتساعد هي كمان في زياده الفرضيات دي عن طريق خططها التوسعيه، عن طريق سعيها في امتلاك سلاح نووي، عن طريق محاولتها في تطوير محاولتها المستمره في تطوير طبعا اسلحه وصواريخ باليستيه تدعم بها ميليشيات زي مثلا الميليشيات التابعة لها في اليمن أو في الدول العربية عموما اللي هي بتعادي أو بتحارب أو تواجه طبعا دول الخليج العربي. فأتمنى أن السيد القذمي ودولة العراق تكون لها دور قوي وتقدر فعلا تقرب وجهات النظر ويصل القادة الخليجيين مع إيران إلى اتفاق دبلوماسي ينهي أو ينهي هذا الصراع واحد النهاردة كان كتب تعليق بيقول لي وإيه المشكلة إن إيران يبقى عندها سلاح نووي طب ما اسرائيل عندها سلاح نووي ولا هي ايران خطر واسرائيل مش خطر هقول ان اسرائيل فعلا خطر وانا بتفق معك في الكلام ده ويجب على القضاء العرب ان هم يواجهوا هذه الخطوره ويعملوا حسابهم كويس قوي للسلاح النووي الاسرائيلي لكن على الجانب الاخر امتلاك ايران لسلاح نووي هو ايضا خطر واكثر خطوره على العرب لان ايران عندها خطط توسعيه وايران عندها دلوقتي ميليشيات متواجده في اربع دول عربيه سوريا اليمن لبنان العراق فطبعا الايدي او الاذرع الايرانية في الاربع دول دي مع احترامنا الكامل لسيادة هذه الدول ايران بتعمل يعني عامل تخويف او عامل تهديد لدول المنطقة لان انت النهاردة عندك مشروع توسعي كدولة ايرانية دولة شيعية عندها مشروع توسعي عندها اذرع اقليمية بتستخدمها ضد الدول العربية فده من الخطورة بمكان طب هي ما عندهاش سلاح نووي وبتعمل كده، فلو بقى عندها سلاح نووي، ايه اللي هتعمله ايران؟ هل حد يقدر يتوقع اللي ممكن تعمله؟ فمع خطوره اسرائيل وبنقر طبعا ان وجود سلاح نووي في اسرائيل امر خطر، ويمكن سمعنا النهارده تصريحات وزير الخارجيه السعودي وايضا القاده العرب في القمه انهم يسعوا لان منطقه الشرق الاوسط تكون خاليه تماما من السلاح النووي. وما قالوش ايران بس، هم قالوا المنطقه بالكامل، طبعا المنطقه تشمل اسرائيل. ففي دفع في اتجاه ان تكون المنطقه كلها مجرده من السلاح النووي، فاحنا عاوزين نمنع السلاح النووي اللي عند اسرائيل او ان اسرائيل تتجرد من السلاح النووي. هنسمح لايران بدوله ثانيه انها تمتلك سلاح نووي فيبقى احنا بدل ما احنا بنواجه قوه واحده هنواجه قوتين. فالافضل ان ايران تتخلى عن طموحاتها التوسعيه، تتخلى عن فكره تهديد الدول العربيه او محاوله ابتزاز الدول العربيه و تلجأ لحل دبلوماسي واتفاق دبلوماسي مع الدول العربيه. اما على الجانب التعاون العسكري مع اسرائيل فالنهارده كان في رد قاطع من السعوديه لا يوجد تعاون عسكري مع اسرائيل. يعني بالعربي ما فيش حاجه اسمها ناتو عربي اسرائيلي. حلف الناتو الشرق اوسطي او الحلف الناتو العربي الاسرائيلي لا وجود له من الاساس، واكدوا انه لم يتم مناقشته النهارده في القمه ولم يطرح اصلا على طاوله النقاش. تكرر حديث أو الحديث عن الأيام الماضية وهو الاتفاق الدفاعي ومنظومة الاتفاق الدفاعي بين إسرائيل والدول الحاضرة اليوم هل هذا طرح؟ هل تم الحديث عن منظومة دفاعية سواء دعنا نقول في الجانب التقني وحتى تحالف دفاعي؟ وإذا تم الحديث عنها هل هي تختلف عن موضوع الناتو العربي بتحالف دول عربية مع إسرائيل عسكريا أم لا؟ شكرا لكم شكراً لم يطرح بتاتاً أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل هذا ما أعتقد أنه كان يعني ما أعرف صراحة من وين جت هذه الأخبار ولا طرحت ولا نوقشت لا في القمة أو قبلها وأكد وزير الخارجية السعودي إن المملكة العربية السعودية طرحت من خمس سنوات فكرة تكوين منظوم دفاع عربي مشترك يتم من خلالها رفع التنسيق العربي في الشأن العسكري وأكد إن الأمر ده لم يتم نقشته خلال القمة فبعدين اتسأل سؤال ذكي جدا من صحفية كانت حاضرة المؤتمر وقالت له طيب حضرتك بتقول إن مفيش تحالف أو ناتو عربي هيتم إنشاؤه وإن دي فكرة مش موجودة هل ده ينفي إن هيكون في تعاون ما بين السعودية وما بين إسرائيل على الجانب أو في الجانب العسكري فأكد وزير الخارجية السعودي أنه لن يكون هناك تعاون ما بين المملكة العربية السعودية وما بين دولة إسرائيل في الجانب العسكري طبعا كانت من المشاهد الغريبة الصحفية اللي زعاقت بأعلى صوت للرئيس بايدن لما كان مجتمع مع الأمير محمد بن سلمان وقالت له سيدي الرئيس هل السعودية دولة منبوذة الآن؟ طبعا كان حضر اللقاء الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق ليه فابتسموا وكانت ابتسامة صراحة فيها جزء من السخرية من التصريحات اللي كان ادلى بها سابقا الرئيس جو بايدن الإحراج ما وقفش الحد هنا وبس جو بايدن اتعرض لسيل من الأسئلة من الصحفيين في المؤتمر الصحفي اللي أعقب القمة غسلوه حرفيا انت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقالوا وقلوله إهائن وكان من أبرز الأسئلة سؤال اتسألوا بايدن حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي له هل انت سألت الامير محمد بن سلمان عن قتل خاشقجي فقال ان هو سأله واكد الامير انه ليس لديه اي مسؤولية في عملية الاخت... القتل اللي تمت لجمال خاشقجي وانه اتخذ الاجراءات اللازمة تجاه القاتلين وتسأل سؤال تاني سيد الرئيس هل انت متأكد ان عملية قتل جمال خاشقجي لن تتكرر مرة اخرى فرد بايدن وقال لهم ده سؤال ساذج جدا ازاي انا اتاكد من حاجه زي كده وانا عملت اللي عليا في الامر وتاكدت انه تم اتخاذ كافه الاجراءات ضد القاتلين ورفض ان هو طبعا يعني يستمر في الاجابه عن الاسئله المتعلقه بجمال خاشقجي. طبعا كان ابرز هدفين لبايدن من القمه دي الهدف الاول هو انه يدفع دول مجلس التعاون الخليجي لزياده معدل الانتاج النفط بحيث ان هو طبعا يحصل انتعاش في الاسواق وتنخفض اسعار النفط واستجابت المملكه العربيه السعوديه جزئيا للطلب ده واكدت ان هي ترفع الانتاج الخاص بالنفط الى 13 مليون برميل بدلا من 10 مليون برميل الهدف الثاني لبيدن وهدف مهم جدا لامريكا وهو تقليل العلاقات او قاطع العلاقات ما بين دول الشرق الأوسط وبين الصين وروسيا أمريكا أدركت إن هي لو سابت منطقة الشرق الأوسط فارغة زي ما قال بايدن هيملأ الفراغ ده روسيا والصين وبالفعل الصين عندها علاقات اقتصادية قوية جدا مع دول الشرق الأوسط خصوصا من المملكة العربية السعودية أيضا روسيا عندها برضو تعاون اقتصادي وتعاون عسكري كبير جدا مع السعودية فبايدن كان هدفه إن هو يعيد تمركز الولايات المتحدة مرة أخرى في الشرق الأوسط ويعيد تقوية العلاقات ويكون ده موجه ضد روسيا وموجه ضد الصين لكن اعتقد بشكل كبير ان بايدن لم يحقق هذا الهدف لان المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي اكدوا لبايدن ان زي ما احنا عندنا علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية ايضا عندنا علاقات استراتيجية مع الدول الاخرى وطبعا يقصدوا بالدول الاخرى هنا طبعا الصين وروسيا فمش هيكون في انحياز من الدول العربية تجاه امريكا ضد روسيا وضد الصين ونبقى على حالة الحياد ونبقى على حالة سيادة القرار العربي نعمل علاقات مع الصين نعمل علاقات مع روسيا نعمل علاقات مع امريكا ونتجه في اتجاه مصلحتنا احنا كدول عربية ودول شرق اوسط لا نتجه ولا ننحاز الى معسكر على حساب الاخر خصوصا ان الوقت المتحدة الأمريكية دلوقتي ما عندهاش القدرة الكافية ان هي تكون حليف استراتيجي كافي للدول العربيه لا تسليحيا لان هي طبعا بتدي الاولويه لاسرائيل في اي تسليح اسرائيل تاخذ احدث اسلحه واحنا ناخذ الاصدارات اللي بعدها ده بالجانب التسليحي على الجانب الاقتصادي ايضا الاقتصاد الامريكي دلوقتي بيتعرض يمكن لبعض الازمات وكل المؤشرات بتقول ان الاتجاه الاقتصادي القادم للصين وزي ما قلنا في حلقه سابقه ان عام 2030 هيشهد لاول مره تفوق المؤشرات الاقتصادية الصينية على الامريكية فالاقتصاد الصيني بيتجه مؤشره للارتفاع في مواجهة الاقتصاد الامريكي فمش من المعقول ان احنا نروح نعمل علاقات استراتيجية فقط مع امريكا ونترك الحليف الصيني او الحليف الروسي لازم تكون عندنا علاقات متوازنه مع جميع الدول ده سياسيا افضل طبعا وانا يعني كنت سعيد جدا ان القمه النهارده فعلا ما راحتش في اتجاه واحد لان ده هيبقى فيه خساره لدول الشرق الاوسط لان هي لو خسرت التحالفات الدوليه مع روسيا ومع الصين هتبقى فيه خساره كبيره جدا في الجانب الاقتصادي والجانب العسكري لكن الحمد لله ان ده ما تمش لكن الحمد لله ان ده ما تمش والقمه النهارده كانت متوازنه الى حد كبير ونتمنى ان المخرجات الخاصه بالقمه فعلا تؤدي الى حالة استقرار خصوصا احنا عندنا دول عربية حاليا بتعاني من حالة يعني أزمات اقتصادية كبيرة جدا، كل العالم بيعاني، ولكن في عندنا طبعا مصر، عندنا العراق، عندنا دول عربية كتير بتعاني، تونس بتعاني من الأزمات الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية الحالية، فنتمنى أن يكون في في مخرجات القمة بتاعة النهاردة ما يؤدي إلى تجاوز هذه الأزمات وأنها تضيف مزيد من الاستقرار ومزيد من السلام للمنطقة وما يكونش فين جرار بإذن الله لأي حرب وإن إيران تستجيب في المفاوضات اللي بتقوم بها العراق حاليا والمباحثات العراقية لتقديم وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي بين إيران شكرا جزيلا لحضراتكم